السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم يا اخوان آه اليوم ما جيتكمش شوف تطبيق ما جيتكمش ما جيتكم جيتكم اليوم باش نتكلم لكم على واحد الانسان نصاب راح نحذركم منه هو انسان نصاب سارق آه يوهم الناس انه ي ياتي بعملات بعملات البيتكوين مجانا وانه ي انه ياتي بسكريبت وانت تقوم بشراء هذا السكريبت من عنده بعد هذا الشيء ينصب عليك راح نوريكم ا جماعه باش ما تسبقوش الفخ اللي وقعت فيه الان هو الشخص هذا في القناه نتاعو هون راح نوريكم كل شيء راح معايا كلش سكريبت سكريبت <hesitation> اللغة العربية سكريبت تمنية بيتكوين هو هذا، هذا الإنسان. شو حاط لكم؟ شوفوا تبعوا معايا يا جماعة، حاط لكم زعما أن السكريبت 8 بيتكوين more catch errors. you really good, no, make... يا جماعة على أساس, على أساس راح يجيب سكريبت وأنه السكريبت هذا حقيقي و... راح تشوف زعما على اساس انه جاب سكريبت حطه هون على اساس انه حصل على ثمانية بيتكوين بس هذا الانسان نصاب هذا الانسان سارق ونصاب راح ننزل التعليقات اللي عنده راح نشوف راح اقول لك كلمتين انا سوري ونقيم في المانيا لأجل. وبفضلك بقى لي سكن وعيشه محترمه اجرك مش مني ولا من اي اجر عند الله ربنا يوفقك الى الخير كل هذه كل هذه التعليقات تعليقات وهمية تعليقات وهمية أوكي يا جماعة إحدى توقع في الفخ كل هذه التعليقات تعليقات آه وهمية إنسان هذا اسمه محمد إنسان هذا اسمه محمد وهو من مصر وهو من مصر آه رقم الواتس أب تاعه. رقم الواتس أب راح نجيبه لكم رقم الواتس أب تاعه. أوكي راح ندخل على القناة ساو سوف نغير الفيديو ما فيش جديد استخدام ومو حطه اصلا هون ولما اعمل تعليق ما يبين تعليق تعليق بعد لو 450 دولار نصب علي انسان سارق انسان سارق حسبي الله ونعم الوكيل فيه دي كلمة حسبي الله ونعم الوكيل ما تسوى 450 دولار والله ما تسوى 450 دولار انا شخص يقول لي حسبنا الله ونعم الوكيل اعطيه ألف دولار فسيسامحني برك بس انت مش مش راح سامحك حتى لو اعطيتني ألف دولار مش راح اسامحك لانك خداع انك لا تمثل المصريين السلام عليكم ورحمه الله احذر يا جماعه من هذه القناه ورح اضع لكم رقم رقم الواتساب نتاعو في الوصف ولا في الفيديو اوكي يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته